السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ماجد محمد برنامج القصص النهارده أنا جاي أقولكوا حاجة بسيطة جدا مش هنطول عليكم بس قبل ما نقولها متنساش اللايك والشير وتشيرن الجرس عشان يجيلك كل جديد، أوعى في مرة حاجة تروح منك تبص عليها بص على اللي معاك قبل اللي معاك ما يروح ما تشغلش حياتك إنك تبص باللي راح لأ احمد ربنا على اللي موجود مرة في الصين حكيم كبير الناس له إحنا عندنا مشاكل كتيرة. قال لهم كل واحد يكتب مشكلته في ورقه ويحطها في صندوق الكبير ده وبعد يومين يجي تاني يختلع ورقته وياخدها بعد يومين الناس جم كتبوا مشاكلهم وحطوا ورقهم ومشوا جم بعد يومين يدوروا في الورق ده على ورقته اللي حطها بدا كل شخص ينظر في ورقه ويبقى على وجهه علامات الذهول ثم يتركها يمسك بالاخرى وينظر اليها فجئ الملك قال لهم بتدوروا على ايه خد اي ورقه مش كل واحد فيكم حط بلوه هنا قالوا لا قالوا لا يا عم انا عايز بلوتي ده يدل على ايه ان ممكن انت تكون شفت حاجه لقيتها اكبر من مصيبتك دايما اقتنع بحاجه واحده الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا دايما اعرف ان ابتلاء ربنا ليك اهون واهون بكتير قوي من ابتلاءات ناس كتير دايما اقول الحمد لله الحمد لله ان انت عندك نعمه الصحه ما تبصش على راح اللي راح ده طالما راح مش بتاعك ربنا مقعد لك الافضل ليك انتظر ودايما الانتظار والصبر مفتاح الفرج شكرا لحسن الاستماع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته